Ahoj, vítejte v našem pozadu Tvrzeň nás baví, dneska budeme dělat tady ten krásný balon i, i s tajnou přihládkou. budeme na to potřebovat Vát, nějaký hezký papír na spodek, kdybyste to měli hodně ve výstře. huličku, nějaký papíry, prostě kroužek a pak budeme potřebovat nějaký papíry, který chcete. Takže, a pro vás ještě 20 cm, nebo 30 cm, dlouhý, 2 Takže, ale Takže nejprve, vemte si tady to kolečko, nějaký papír, a tušku doporučuju pro ty menší, menší tuštičku a a pod větší tu velkou. Chytnete si a vkouříte to víčko. Kdo víčko nemá, tak ať to dělá podle své ruky. Pak si, si víčko dám, dám stranou a tušku. Vezmě si nůžky. Až budete mít kolečky z ty, tak si vezměte nůžky a vezměte si lepidlo a na kousky, jestli nějaký máte. Pak si vezmete ten jeden třeba kousek Rožím. A já lepět do, doporučuji ju, ju takový ví, Hercules a, a ten Hercules se dá sehnat všude, takže se hodně podává. Až to budete mít těmi papírky ty celý, polepený a usklý. Bude to vypadat nějak takhle. Pak si vezměte lůličku od záchodu a papír si tady odložte. Pak si vezměte papír a změřte si, jak ta, ta lůlička je široká. Vezměte si tužku a zakreslete si, si, jak to bude asi zhruba dlouhý. Pak si udělejte čau. A pak si vezměte ten nůžky. A to. papíru vodložte a nůžky také a vemte potom to to, to na tu lulíčku. až to budete mít přilepený, bude to vypadat nějak takhle pak si te, te balon a ručku a podívejte to. Ta ručka jde bobě, takže si te nějaký ostrý nástroj. Já to tady už mám. Kdyby vám nešlo ani s tím ostrým nástrojem, tak poproste vodiča. Tak si vezměte ten balon a udělejte tam ty dílky. tak nějaký hezký papír, aby to dole vyniklo, když to máte to vysoko. Pak si vezměte nějaký víčko, třeba nějaký víčko. A kdyby někdo neměl víčko na tady ten spodek, tak ať, ať to nejprve roději odměříme, nebo a, ať si to odkroužejí. Já jsem se rozhodla pro víčko. Ale já dávám jednu radu. No když budete kloužit a když to, to obkloužíte, tak si dávajte bascha, protože byste měli udělat i nějaké dlouhé části, ty jako učičky, tě, aby se vám to tam zaháklo líp. Tak si to vystřihněte. Snažte se to dělat co nejpatří protože tady ta, ta, ta, ta část je ta nejdůležitější, takže se to, se to udělejte co nejpatří A hlavně dávejte pozor, abyste si, si tady ty plouhy ne, neustřihli. Protože pak by to bylo moc těžké. Pak, až tady to budete mít, tak si tady to ohněte dovnitř. A pak si odložte všechny věci, které máte. Kromě tady toho kroušku, sohnutý tými milicmi a vezměte si lůličku, pak se podívejte, kde jsou dílky, abyste je nezaklili a pak to přilepte. Až to budete mít přelepený, tak si vezměte šňůky a, roz, a rozdělte si je. Potom si vezměte nějaký háček a zkuste to na něj nějak připevnit, aby se vám to líp provojkávalo. A prostě, aby to bylo pevnější. Když vám to nejde, tak poproste nějakého dospělého. A když vám to nejde, ať nejste tím házčkem, zkuste to rukou. Někde to ty speciální ruce než. Nějaký ty věci. Pak, až to budete mít balon s tajtem plavitují, tak si na tom udělejte uzelky, aby se vám to, to, aby vám to drželo. Udělejte jich tam víc 4 nebo 5 nebo 6. Já tady udělám, minimum je čtyři, takže já tady udělám čtyři, tady, už jenom jeden.